Veste, da triki, da sad je zelenjava in ostala živila ostanejo čim dlje sveža. Donas bom delila trike z vami, da bodo vsa naša živila ostala čim dlje sveža in da bomo zavrgli čim manj. Ker hrana ni za tja v Sem Sabina in obožujem Paradižnik. Paradižnik je moje najljubše živilo, ampak ga moram hraniti stran od kumar. Ker paradižnik oziroma plin, ki ga oddaja, spodbuja gnitje kumar in drugih živel. Kumare hranim v hladilniku, paradižnik pa hranim kar zunaj na pultu. Gnitje spodbuja tudi plin, ki ga oddajajo jabolka, hruške, banane in paprike. Hranimo jih druge kot mango, šparglje, breskve, čebulo, jajčevce, grozdje in kumare. Pri jajcih je pomembno samo to, da jih hranimo na stalni temperaturi. Torej, če jih kupite in jih date na to v hladilnik, jih imajte v hladilniku, jih ne prestavljate ven. Če pa jih boste imeli že po nakupu zunaj, pa jih imajte stalno zunaj in tako bodo ostala čin le sveža. Predelke nabiramo zjutraj ali pa proti večeru, ker bodo na tak način ostali čim gle sveži. Mate radi listnato zelenjavo, katera je vaša najljubša? Dajte mi napisati spodaj pod komentar. Umej vam pa je zaopomen trik. Pri listati zelenjavi je pomembno to, da jo najprej umijete, nato jo otresete, oziroma jo posušite s pomočjo serveta, nato pa jo shranite v zaprti posodi ali plastični vrečki. Tako bo še dlje ostala sveža. Korenje bo ostalo še dlje sveže, če mu bomo odstranili zelenje. In tole zelenje liste lahko porabimo za marsikaj. Za ideje, pejte pogledati na Lidlov YouTube kanal, kjer imate odlične recepte. Korenje hranimo v hladnem prostoru. Lahko ga hranite tudi v posodi, jaz pa ga najraje hranim kar v vodi. In sicer zato, ker ohrani še dlje svojo svežino. Zelenje lahko uporabite pri juhah, omakah in drugih jedeh, me pa zanima, ki ga vi uporabljate, tako da, dajte mi napisati spodaj še kakšno drugo idejo, kako uporabiti tole korenčko po zelenje. Diši po veliko vitaminih. Tole je ena izmed mojih najljubših začimb, a vganete katera je. Dajte napisati spodaj, da vidimo, kako vas ve, kaj tole je. Res mamno diši in uporabljamo ga lahko skoraj kjerkoli. Začimbe bodo ohranile svojo svežino še dvije časa, če jih boste dali v kozarček z vodo in jih nato postavili v hladilnik. Ampak enako ne velja za baziliko, ker bazilika je pa krhko lisna začimlica, ker pomeni, da je bolj občutljiva na vlago. Tako da je bolje, da imate baziliko tudi takole v lončku in jo date kar na pult. Pa ne je pozabiti uporabljati pri čim več tako kot tole začimbo. Če boste za čimbe ali za lišča nabrali in jih sušili, jih dajte sušiti v zračnem senčnem prostoru in jih nato shranite v vrečo ali pa v kozarec v nek temen prostor. Tako boste lahko porabili tudi suha zališča. Oreščke shranjujemo v suhem in temnem prostoru, jaz jih pa najraje dam v kozarc, kupam jih na rinfuzo in jih potem takole zaprem in shranim v omari, kjer so na temnem in hrati na suhem. Kater tek je bil pa vam najljubši? dajte mi napisati spodi pod komentar. Mi se pa gledamo naslednjič v Bolje za okolje.